mtazamaji wa Globo TV nikukaribisha tena ndani e, ya hiki ambacho kinaendelea hapa niliposimama naitwa Catherine Kahabi na kama unavoniona niko na mama Mchina pamoja na mchina mwenyewe au Salha ko ndani ya benki ya NMB tawi la Sinzamori na bado tunaendeleza sakata la mamamchina Ambae ambaye mpaka kileweke ili tuone hatima yake ana uwezo wa kusimama yeye kama yeye. Shukrani sana kwa eh branch ya matawi la NMB Sinzamori ambao wameona jitihada zetu kama globo wameona jitihada zetu eh, watu wanovuzidi kujitolea, wameona kila ambacho Askof Masenga naye amefanya kwa sehemu yake na hata kwa ambaye bado unataka kuendelea kufanya. Wameamua kupiga team na mkubali kuweza kumsaidia mama mchina kwa kumuita, kumpa elimu na kumfanya sasa ili awe barozi mzuri kwa kwewe ambaye unaamini benki hii haiwezi kumsaidia mtu kutokea chini mpaka juu anapopata mafanikio. Mama Salha leo amefanikiwa kufunguliwa akounti yeye na mtoto wake lakini kuwekewa fedha kadhaa kwa ajili ya kuweza kumsaidia kuendesha maisha yake. Mama Sala. cha kusema? Mimi cha kuongea hapa leo ni shukrani za pekee NMB, tawi la Sinza Mori kuwashukuru kwa kuguswa kwa namna nyingine. Nashukuru kwa kumfungulia mwanangu akaunti na kumwekea kianzio na mimi mwenye kunifungulia akaunti, kuniwekea fedha na, na wameniahidi mazuri na mazuri. Nawashukuru sana. Okay. Na kitu kimoja ambacho miongoni mwa vitu ambavyo eh, nimevishuhudia leo wakati tumekana uongozi wa NMB eh, wamekufundisha kusiana na kutambua mambo ya account. Uliko unafahamu account? Kwanza kuwa na account yote? Sidi kuwa na account na sikufahamu mambo ya account. nazipita tu. Nikiwa ni mbe mwanangu sehemu nyingine kwenda nyingine naziona benki nje watu wakiwa wamepanga maforeni ndani sielewi. Mimi napita lakini kwa siku ya leo Nimesomesho hata namna kuzitumia pesa vizuri namna ya kumwekea mtoto hakiba leo nimesomeshwa vizuri na nimeambiwa nisiogope niwe na amani Nashukuru sana uongozi wa NMB tayo la Sinza. Okay, fine. Kwa hiyo una wewe sasa hivi tunakuona na huwa kama barozi sisi ndio wa miongoni mwa wa, wanawake ama watu ambao mnaanzia maisha ya chini kwenda juu. Tunaamini kupitia NMB na kila ambacho wamekipandikiza leo kwako. Tunaamini e, bila shaka wanawake wengine wataenda kunufaika kama wewe ambavyo tunaona unanufaika sasa hizi. Kwa hiyo tuambie muahidi hapa Tanzania. Ni kitu gani ambacho utawafanya kwa kutakifanya kwa wanawake wanaishi mazingira magumu kama wewe? Ulipotoka, saizi tunaona Mungu amekutoa. Kwanza nawaambia kwamba kufeli maisha wasiogope ni kitu cha kawaida. Mtu wa hali ya juu anaweza pia akawa chini, mtu wa chini anaweza akawa juu. Ni mapito tu yote hayo ya dunia. Watasahau yote kama nilivyosahau mimi, lakini naahidi sitawaangusha. Nikunawaambia okay, je Global TV? Eh Globo TV mimi hasa wewe Catherine Kahabi <laughs> sina la kuongea ku zaidi ya kukugombea kwa Mwenyezi Mungu kwanza wewe ni mwanamke shujaa una moyo unapambana unajua wanawake wenzangu namna ya kuweka vizuri wasihangaike ni mapito tu ni majaribu yote tunapita na nashukuru kwa moyo wangu unanipa mtazamaji wa Globo tv tunashukuru sana sana sana uongozi mzima wa branchi ama chawi la NMB hapa sinza mori. tunashukuru sana na tunakushukuru manager branch wa hapa kwa jinsi ambavyo muonesha kutusupport ama kusupportiana na Globo kwa ajili ya kuendelea kubadilisha maisha ya mama Salha lakini mtazamaji pia ni wa niwashukuru waje general ambao pia ni wamiliki wa waje wa secondary schools waje girls secondary school waje boys secondary school waje school spring primary school lakini waje chemicals eh, ambao unaweza ukawasiliana nao ukitaka hata kujiunga ama kuchukua formu kwa mtoto wako kwa ajili ya kuweza kupata elimu bora ebu angalia namba zinazopita hapo chini unaweza ukawa email kwa namba zinazopita hapo chini na wanapatikana geita eh, mtawa bomba mbili kwa elimu bora ya mtoto wako au wa kiume au wakiki kike utachaguo tu umpeleke wapi tunawashukuru pia sana uwaje na hiyo ka then lakini kuendelea kufatilia updates za mamamchina na kuweza kujua eh anafanyaje maisha yake ndeshaji na mpaka kuona anainuka. Usiche kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers, upande wa YouTube tunatumia Global TV Online, upande Twitter tunatumia Global Habari, lakini kwenye website yetu ni www.globalpublishers.co.tz. Naitwa Catherine Kahabi, nyuma ya kamera nikiwa na Elesante. Nikutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea. Weka Unafaa nini kwa mwanangu sasa hivi? Unafaa nini? Yes, yes, yes. kibaka? No. Baba. Hapana mzee. Nani na nyapia Hapana. Hapana. kibaka? Hapana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 moto hauzimi kitibora cha kufaidi mechi kali za ligi mbalimbali ni hicho ulichokalia Fotilia msimu mpya wa soka 2018 2019 live ndani ya DSTV moto hauzimi kama sio DSTV potezea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 Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa nje vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikubwa mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme, ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu kwa maelezo zaidi piga simu nambari tatu au mbili KITM Elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda